Tervehdys kaikille, Kaisa Honkonen ja Suomen e oppimiskeskuksesta täällä taas tänään. Tänään minulla on aiheena hybridiopetuksen kulmakivet. Ja tässä on, käydään vähän pohdintaa siitä näistä eri näkökulmista, joilla hybridiopetusta voidaan toteuttaa, ja ennen kaikkea nyt suunnittelun lähtökohtia, joita meidän tulisi ehkä ottaa huomioon. Olen pyrkinyt nostamaan esille erilaisia kysymyksiä tämän hybridiopetuksen sen opetusprosessin suunnittelun, tueksi, joista voidaan yhdessä ensi viikolla, kun tavataan, niin hieman enemmän sitten keskustella, mitä ajatuksia teillä on ja mitä te haluaisitte näihin kysymyksiin myöskin lisätä. Kun me lähdetään suunnittamaan kokonaisuutta, niin sen oppiminenhan on se meidän aina se meidän tavoite. Ja lähdetään miettimään sitä, että mikä tukee sitä oppimista, minkälaiset elementit auttaa muistamaan asioita ja linkittämään asioita toisiinsa. Mä ajatellaan hybridiopenustilansuutta, niin millaisia oppijoita meillä on tähän opetukseen osallistumassa, mistä heille syntyy motivaatio ja mikä voisi koukuttaa heitä osallistumaan tai toisaalta myöskin oppimaan ja kenties myöskin meitä itseä oppimaan uusia asioita. No oppimisesta. Sanotaan, ja on varmastikin jokaisella meillä myöskin kokemuksia siitä, että tunteet on vahva asia, joka sitoo asioita yhteen. Eli jos me pystytään herättämään jonkinlaisia tunteita siitä meidän opetettavasta asiasta, siellä on oppimisprosessin aikana, niin sitä varmemmin me saadaan sitä oppimista tuettua ja luotua niitä kiinnekohtia niille asioille, että ne liittyy ja niitä on helpompi muistaa. Sama liittyy visuaalisuuteen, että mitä visuaalisempi joku kokonaisuus on, niin toiset ihmiset muistavat asioita paremmin kun siihen liittyy joku kuva tai joku kokonaisuus. Osallisuus ja oma ääni. Se, että me tunnetaan olevamme osa jotain ryhmää, me tunnetaan olemamme jotain, että me voidaan sanoa asioita ääneen, me voidaan tuoda omia näkökulmiamme esiin, niin sitä enemmän me pystytään tukemaan sitä oppimisen prosessia ja opiskelijoilla, kun me pystytään nämä asiat opiskelijan näkökulmasta varmistamaan. Ja se on hyvä asia miettiä myöskin tämän hybridiopetuksen kannalta, miten me nämä asiat pystytään huomioimaan siinä kokonaisessa, kokonaisessa opetusprosessissa. Mä vähän vähän listannut tänne muutamia startikysymyksiä pohjalle ja ajatellen nyt ehkä sitten sitä kokonaisuutta sekä tämän tämmöisen niin kuin, samanaikaisopetuksen näkökulmasta, että sitten sen, näissä tilanteissa, joissa ollaan sitten etänä mukana sen ryhmän mukana. Ja ehkä se ensimmäinen kysymys on, että kuka ja missä on? Kuka on ja missä on? Ja tässä on niin hyvä muistaa se, että hybridiopetushan on pitkän aikaa ollut esimerkiksi sairaalaopetuksessa niin yksi muoto, että sieltä opiskelijat pystyvät olemaan osana oman luokkaansa ja oman luokansa toiminnassa. Niin se, että pystytäänkö ääntä käyttämään niissä tilanteissa, onko mikrofonin käyttö siis mahdollista, että onko, onko tila sellainen, missä sitä voi hyödyntää vai onko se chatti sitten ainoa mahdollisuus, niin miten me huomioidaan nämä erilaiset tilanteet, se kokonaisuus ja ne tavoitteet sieltä sisällön näkökulmasta. Tietojen näkökulmasta, taitojen näkökulmasta ja onko tälle kyseiselle opintojaksolle, on se sitten etäjakso tai lähijakso, niin onko tulossa kokeita tai näyttöjä tai jotain muut osaamisen osoittamisen tapoja tai osaamisen osoittamisen tilaisuuksia ja miten se arviointi on kaiken kaikkiaan suunniteltu siinä kyseisellä jaksolla toteutettavaksi. No sit jos me mennään siihen tekniikkaan ja teknologiaan, niin mitä laitteita meillä on käytettävissä siellä luokkahuoneessa ja toisaalta niillä ihmisillä, jotka ovat sitten etänä? Toimiko yhteydet opettajalla siellä luokassa, niillä opiskelijoiden omilla koneilla ja niillä etänä olevilla? Ja onko meillä tukea saatavilla ennen kaikkea nyt itselle siellä pedagogista tukea siihen hetkeen? mutta opiskelijalle myöskin tukee itse oppimisprosessiin, teknisiin ongelmiin ja toisaalta myöskin digitaitojen vahvistamiseen, koska silloin kun me ollaan etänä, me aina tarvitaan digitaitoja, me hyödyntääksemme teknologiaa parhaan mahdollisella tavalla. Ja jos me puhutaan samanaikaisopetuksesta, niin ihan käytännön pikkuvinkkejä, niin aina se, että me tehdään materiaalit suoraan digimuodossa, oli se sitten Teams tai Classroom tai mikä tahansa muu, ja kaikki voi niitä käyttää sitten siellä. Mutta sitten se, että miten me saadaan se opettajan ääni sinne verkkoon, niin nytkin tällä hetkellä mulla on tässä vain mun kannettava mikrofoni käytössä, mutta hyvä olisi käyttää konferenssimikkiä. Ja, ja tota, silloin, jos siinä tietyssä paikassa pysyy, ja se pystyy myöskin pienellä säteellä, jos vaikka liikkuu ja tykkää kävellä puhuessaan, niin pystyy sitä käyttämään. Mutta sitten jos liikkuu paljon, jos on henkilö, joka esimerkiksi taulun edessä tekee paljon tauluja, tykkää kirjoittaa, kulkea tilassa, niin silloin langaton mikiset on ihan puhtaasti paras. Et se on semmonen, niinku, saadaan se ääni kulkemaan sieltä sitten joka puolelta, riippumatta, missä se opettaja siellä tilassa kulkee. No, sitten se opiskelijoiden äänet saadaan verkkoon. Eli tässä ajatuksena on ajatuksena se, että jos meillä on samanaikaisopetustilaisuus, jossa on opettaja ja on osa opiskelijoita verkossa, niin miten, miten se ääni saadaan sinne liikkumaan? No, yksi, niin kaikista yksin on aina se, että jos on joku luentotilaisuus ja joku kysyy jotain, niin pitäisi aina muistaa toistaa se kysymys siihen, jos hän käyttää mikrofonia, on se sitten mikkisetissä tai konferenssimikissä tai tietokoneen kannettavan mikrofoni, niin esittää sen kysymyksen uudestaan siihen ennen kuin lähtee vastaamaan. Toinen vaihtoehto tietenkin on saada se, että siellä on joku, joka toimii luokassa vähän niin kuin kirjurina ja toistaa ne kysymykset vaikka chattiin. Niin että ne verkossa olejatkin tietää, että joku on kysynyt jotakin ja siihen opettaja nyt sitten vastaa. No ryhmätöiden kannalta on aina se, että jos muodostetaan erilaisia ryhmiä, niin se, että me saataisiin se etäporukka johonkin ryhmään. On se sitten heidän oman ryhmänsä tai sitten niin, että on, heidät on jaettu useamman paikalla olevan ryhmän kanssa, niin että he on mukana siinä. Mutta ehkä se kaikista tehokkain tapa on se, että etäryhmällä on oma kokonainen ryhmänsä ja joku paikalla oli, on siinä ryhmässä mukana. Hän näkee sen, että mitä siinä luokkatilassa tapahtuu, jos tulee muutoksia niin kuin esimerkiksi ryhmätyön ajankestoon ja muuhun sen sellaiseen, niin hän pystyy nopeasti siinä reagoimaan ja kertomaan sinne etänä oleville, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Plus sitten, että hän, se ei myöskään se meidän etäryhmä unohdu siitä, kun meistä varmaan jokainen on osallistunut aika monta kertaa sellaiseen tilaisuuteen, että meillä on ollut joku Paikalla oleva ryhmä ja sit muutamat ihmiset on verkossa, niin ne verkossa olevat helposti on unohtunut sinne verkkoihan yksinäiseen eikä kukaan muistanut kysyä, että onko niillä jotain sanottavaa, jota he haluaisivat sanoa tai kysyä. Ja jos ei ole rohkea ja rupeaa huutelemaan sieltä, niin voi olla, että jää, jää huomiotta sinne verkon toiseen päähän. Niin tässä se malli, että sillä etä, etäporukalla on joku fyysisesti läsnä oleva ihminen, joka tuo sen etäryhmän ääneen sinne tilaisuuteen esiin ja esittää kysymykset, joita etäryhmällä sitten kenties on. No, sit jos mä opetusta, ohjausta ja tukea kaiken kaikkiaan, niin miten etäopiskelijaa voidaan sitten huomioida? No ensinnäkin näen, että meillä on ne slaidisetit, joita me otan tunniaikona käyttää, niin ne on oikeasti jaettu jo ennen sitä tuntia. Niin siellä on mahdollisuus myöskin siihen, että verkkoopiskelijat pystyy seuraamaan sieltä. Jos ne tiedostot ei esimerkiksi avaudu, niin heillä on jo linkki olemassa valmiina, josta he voivat käydä sitä materiaalia läpi. Tämä on myös erittäin hyvä asia saavutettavuuden kannalta, ja monet sellaiset ihmiset, joilla on esimerkiksi lukipaikeuksia tai jotain muuta tämän kaltaisia haasteita, niin he kyllä toivoisivat, että ne slaidit olisi etukäteen tarjolla, niin että niihin voisi tutustua, jolloin pystyisi keskittymään siihen, että mitä luennoitsija tai sen puheenpitäjä, niin mitä hän ajattelee, ja käydä sen materiaalin ensin läpi ja sitten keskittyä siihen itse luentoon. Ja sitten ihan käytännön tilanteen kannalta, niin se, että kun on jaettu sinne verkkoon jo etukäteen, niin se, että me käytetään käytännössä sitä luokan, luokassa olevaa taulua niin suoraan isona näyttönä ja pyöritetään sitä, tavallaan sitä esitystä siellä Teamsin tai minkä tahansa Zoomin kautta, niin silloin meillä on käytännössä se sama tilanne siellä verkossa kuin luokassa ja me tiedetään tarkkaan, missä me mennään me pystytään hallinnoimaan sitä tilannetta. Silloin siinä pystytään näyttämään myös nämä chattiikkunat ja, ja katsomaan se, että niitä kysymyksiä, jos niitä verkossa herää, niin ne näkyy sieltä myöskin sitten kaikille. Ja toisaalta sitten, jos valitaan sieltä se yksi opiskelija, joka sitä etäryhmää hän niin kuin fasilitoi ja ö, on heidän äänensä, niin pystyy tuo, nostamaan sitten kättänsä esille ja, ja, ja tuomaan niitä kysymyksiä pluennoitsijalle myöskin tai, tai sille opetuksen vetäjälle niin esiin sieltä verkon kautta. Semmoinen yksi, mitä on aina välillä tapahtuu, on se, että nostetaan öö, niin, että läppärin kamera käännetään sitä seinää vasten vasteen, mihin ne kalvot on heijastettuna. Tämä on ehkä sellainen kikka, mikä on äärimmäisessä hätätilanteessa. Jos mikään muu ei enää toimi, niin ehkä sitten, mutta pääsääntöisesti kokemus on, että niistä ei kyllä juuri mitään selvää saa, jos sitä yritetään epätoivoisesti näyttää sitten sen läppärin kameran kautta. No, tätäkin on paljon kysytty aina silloin tällöin, että tarvitaanko sitä liikkuvaa kuvaa sieltä, tarvitaanko kameraa ja liikkuvaa kuvaa. No, alussa tietenkin voi sitä osallisuuden näkökulmasta miettiä, että haluaako näyttää sitä yleiskuvaa sieltä luokasta, että täällä on porukkaa. Siinäkään ei voida niin kuin ilman kenenkään lupaa lähteä sit taas niin kauhean laajalle sitä yleiskuvaakaan levittämään. Et siinäkin täytyy olla vähän niin kuin tarkkana, ettei tule sit mitään tietoturva- tai tietosuoja-asioita, joita, joita tota pitäisi ottaa huomioon. Mutta se, että semmonen, jos opettaja pysyy paikallaan, niin silloin on kiva, että on siitä puhujasti jonkunnäköinen kuva, niin kuin teillä on nyt tässä muulla. Mutta että jos kovasti juoksisin täällä ympäri tätä tilaa, niin enkä olisi siinä kamera ääressä, niin silloin kyllä kannattaa enemminkin sulkea se kuva, koska se sitten taas häiritsee, jos siellä välillä vilahtaa joku jossain, ja siitä ei varsinaisesti ole mitään iloa. Se, tässä viimeisenä pointtina on tuo, että jos suurin osa meistä on verkossa, niin sitten se tilanne pitää arvioida uudestaan. Se läsnäolon tunne meidän pitää pystyä luomaan sinne verkkotilanteisiin, niin se kyllä syntyy näistä elä, tästä elävästä kuvasta. Et se, että jos tässä olisi vaan mun nimikirjaimet KH ja eikä mitään muuta kuin musta, musta tausta, niin mä veikkaisin, että silloin siitä semmoinen niin kuin minusta henkivä läsnäolon tunne ei vahvistuisi samalla tavalla. Että se kuva on kyllä tietyissä tilanteissa aika tärkeä. No sitten on tämä, että pitäisi tehdä tallenne. Niin onko siitä tallenteesta hyöty jälkikäteen? Yleisesti käyttää mistään keskustelusta, jotka on niinku yleisiä keskusteluja, niin tallennussa tuuskin tarvitaan. Ja jos pitää puhtaan luennon, niin tekeekö tallenteesi luoto hetkestä vai tekeekö tallenteen tiivistelmästä esimerkiksi tunnin jälkeen? Et mikä on sitten se, niinku sen tallenteen pointti? Se on aina hyvin, hyvin tärkeää niinku miettiä mitä siltä tekee. Joskus niitä tallenteita tulee tehtyä ihan vain huvin vuoksi, sitten ne jää tuonne pyörimään, ja yhtäkkiä on tietokoneen levy täynnä, kun siellä on tallenteita ja videoita, hirveät määrät, tai vaihtoehtoista, jotkut draivit on täynnä, kun sinne on tullut tallennettua kaikenlaista. Et se on kyllä semmoinen, tämä tallenteen tekeminen on aina semmoinen, mitä pitää pohtia, ja toinen asia tallenteen tekemisestä, mitä pitää pohtia, on se, että onhan meillä oikeus käyttää kaikkia, niitä kuvia ja materiaaleja, onhan meidän viittaukset oikein, kun me tehdään tallenne. Eli se, että tallenteessa ei voi laittaa akuankaan kuvaa, koska meillä ei tekijäoikeudet anna myöten, myöten käyttää niitä esimerkiksi meidän slaideissa, tai nallepuhuja tai muuta ö, sanomalehdistä otettua sarjakuvaa esimerkiksi. Niin niissä tallenteissa on äärimmäisen tärkeä myös muistaa tekijäoikeudet. No, sitten se, että verkossa oleminen. Väsyttää enemmän kuin luokkatilassa oleminen. Tai näin tämä oli ainakin ennen. Et nyt selvästikin tuo tuntuu siltä, että nyt kun me työelämässä ollaan palaamassa takaisin siihen, että meillä on enemmän ihmisiä ympärillä, niin monet on jo huomannut sen että, ja sanoneet ääneenkin, että Onpas tämä nyt, kun me ollaan näin paljon ihmisiä yhdessä, niin onpas tääkin väsyttävää, kun tulee niin paljon aistiärsykkeitä ehkä enemmän kuin siellä kotona on tottunut sitten vastaanottamaan. Mutta niin tai näin, niin ehdottoman tärkeää on se tauotus ja rytmitys. Konean on hyvin staattista ja käy kyllä kehon päälle. Ja sitten se, mikä on sellaista kognitiivista ergonomiaa niin ja hermostoasiaa, niin ehdottavasti se, että jos ääni kuuluu huonosti, tai kuvaa just semmoista, että siitä ei saa tolkua, mitä sillä tapahtuu, niin se hermosto alkaa väsyä täysin. Ja sitten se keskittyminen alkaa herpaantua. Et se, et miten me pystytään sitä vahvistamaan, et mitä meidän kanssia tehdään. Että jos ääni kuuluu huonosti tai kuva on huono, niin mitä me tehdään. Et onko vaihtoehto sitten niin, että pannaan kuva pois, lähteekö se ääni kuuluu paremmin, ja jos ei lähde, niin mitä meidän kannattaa siinä tilanteessa, onko meidän vaihtoehtoja sen siihen tilanteeseen. Että se täytyy huomioida ja suunnitellakin aika tarkasti, kun me lähdetään pohtimaan niitä teknisiä ratkaisuja, että miten, miten me hybridiopetusta järjestetään. Ja ylipäätänsä ihan niin kuin kaikessa muussakin, niin rytminvaihdot tekee, tekee hyvää, ja nämä selkeät hengähdyshetket, jotka voi olla sitä, että otetaan, pidetään ihan muutama minuutin jaloittelutauko vähän olkapäiden pyörittelyyn tai muuta sen sellaista, niin se helpottaa sitä verkon kautta mukana olemista. Nämä varmaankin nyt on ihan mielenkiintoista lähteä katsomaan, pitääkö meidän ottaa nämä samat asiat nyt sitten sinne luokkahuoneen puolelle mukaan, ja varsinkin aikuisopetuksessa, että miten, mitä me tehdään, kun meidän aikuiset pala, aikuisopiskelijat palaavat tämmöiseen lähiopetukseen, niin millä tavalla me siellä huomioidaan sitten tämä lisääntyneet aistiärsykkeet. Kaiken kaikkiaan niin semmoiset tärkeimmät muistakohdat on nämä, että ohjeet etukäteen kaikille, miten toimitaan tässä tilanteessa, linjojen ja avauset voidaan tarkistaa, että asiat toimii, äänitestit, kuulumiset, kysytään vähän, että miten menee, olisi kaikki ok, miltä, miltä niin kuin vähän saadaan sitä kevennettyä ehkä sitä tunnetta ja saadaan semmoista osallisuuden tunnetta sinne luotua myöskin sitä oman äänen kuuluvaksi tekemistä. Siinä on, että varmistetaan, että kaikki tarvittava näkyy sinne verkkoon, kaikki kuuluu ja kaikki ne meidän slaidit aukeaa ja tunnin aikana on hyvä varmistaa, että kaikki on edelleen hyvin siellä verkossa ja osallistuvat, osallistuvat pystyvät osallistumaan ja osallistuvat siihen yhteiseen toimintaan ja se on Luennon lopuksi on hyvä tarkistaa, että verkossa että on saaneet tarjottavat tehtävät sellaiset ylös, koska he eivät välttämättä ole kuullut sitä tai he eivät näe sinne taululle. Ne, että se, että heidän, heille myös varmistetaan, että se on siellä näkyvissä. Tai sitten käytetään jotain yhteistä Classroomia, Teamsia tai muuta, johon ne tehtävät merkitään, niin kaikki varmasti ne sieltä löytää. Niin, sitten ehkä se kaikista aina se tärkein, että jos mikään ei toimi, Välillä on niitä päiviä, että yksinkertaisesti vaan mikään ei toimi. Niin sitten on niinku turha ehkä niinku väkisin sitä vääntää se on varmaan teillä kaikilla myös kokemuksena, että ehkäpä siinä kohdassa sitten laitetaan nauhoitus pyörimään tai tehdään sitten jälkikäteen nauhoitus, jonka opiskelijat voi sitten käyttää siihen, tota, opiskelemaan sen tunnin, tehdä sen myöhemmin, korvata sen tunnin sitten, koska jos ei se toimi, niin sille ei sitten vaan voi mitään. No, tässä oli vähän nyt ajatuksia siitä, että miten tämä niin kuin äh, samanaikaisopetuksen näkökulmasta huomioidaan. Mutta sitten jos nyt mietitään etävuorosysteemiä ja tätä syklistä vuoroin kotona vuoroin etänä, niin sitten me lähdetäänkin ihan erilaisesta näkökulmasta. Mitä meidän kannattaa opetella siellä? Voidaanko me hyödyntää enemmän jotain muita äh, menetelmiä, tutkivaa oppimista? Esimerkiksi voitaisiinko me keskittyä siellä etäjaksolla joihinkin tiettyihin teoriaosioihin, laajallisiin taitoihin ja tehdä kenties jotain ryhmätyötä, jos kaikki on etänä siellä. Voisiko Flip Classroom-tyyppinen oppiminen toimia sen ryhmän kanssa, joka on etävuorossa? Eli meidän täytyy katsoa sitä asiaa vähän toisella tavalla. Me ei suunnitellakaan yhtä, yhtä tuntia tai kahta tuntia tai jotain pienempää kokonaisuutta, vaan meidän täytyy katsoa niin kuin laajempaa. laajempaa laajempaa toimintamallia ja miettiä sitä kaiken kaikkiaan, että mitkä menetelmät toimisivat nyt siinä etävuorosysteemissä paremmin ryhmille ja, ja kuka heitä ohjaa näissä eri vaiheissa. Tässä meillä on vähän niin tandemmallia ja ehkä tämä on mielestäni hyvin, no tähän on hyvä lopettaakin tähän kuvaa. Mennään yhdessä, me voidaan mennä tandemilla niin, että meitä on useampi samassa kyydissä ja samalla mallilla, tai me mennään omilla pyörillä ja tullaan matkaan mukaan. Musta on siinä mielessä hauska kuva, että tässä niin kuvastuu se erilaiset tavat, erilaiset polut, henkilökohtaiset, henkilökohtaiset ajoreitit, joilla me päästään siinä oppimisprosessissa eteenpäin. Toisissa sitä oppimisprosessia ohjaa opettaja, joissakin tapauksissa se ollaan me kaikki itsenäisinä omina oppijoina. Kiitokset tästä tällä kertaa.